Ultima ori Tudor El Toader, ironice trei Klaus Iohannis înaintea anuncului de la Cotroceni, aflu subliniere eu de la televizor. Resubliniere din tele Klaus teleclausiohannis a anuncat ce va face un anunț astăzi după cererea de revocare a subliniere Feidna, Laura Codruca Covesit. Cu câteva ore înainte, ministrul justiciei, Tudorel Toader, a anuncat ce nu a mai discutat cu subliniere eful statului despre acest subiect. Mai mult, Toader sublinierea i-a permis sublinierei o serie de ironii la adresa lui Iohannis. Spune ce va dura câteva minute până Iohannis va comunica decizia sa, apoi ministrul va reacționa e pe Facebook. Părerea mea este să atept unele orele 18 fix. Probabil va dura mai multe minute până comunic. Apoi voi da eu un comunicat. Imediat după ce comunic pregintele, voi anunța eu pe Facebook. Aflu eu de la televizor ce decide preedintele. Atât mai vei vedea punctul nostru de vedere, a spus Toader.